Petre Roman a răbufnit după ce Claus Iohannis s-a dat avis pentru urmărirea penal, e revoltor. În spatele acestei urmiri se află altfel de intenții. <fie> Petre Roman s-a declarat revoltat după ce Claus Iohannis s-a dat avis pentru urmărirea penal, dar ea lui Ion Iescu sub un ieri Voiculescu în dosarul revoluției. se face deloc lumină. Avem de-a face cu o gravă mistificare. În acele momente, cine eram eu să dau ordine militare? E absurd! Eram un nimeni. În spatele acestei urmiri se afla altfel de intenții. E complet nefondat, niciun fel de baz, este lipsit de orice valoare morală. Eu nu am avut decât ansa de a participa la revoluie. Se neleg din cererea domnului Augustin Lazre ce mai bine muram la revoluție? Domnul Iohannis procedează cum crede, îmi asuma această decizie? Este revoltor. Eu eram un profesor la Politehnic, am avut curajul să ies la baricad, era să mor acolo. Dacă se crede ce a fost o diversiune militar, ce lecturare are asta cu mine? A declarat Petre Roman în cadrul unei intervenii telefonice la Realitatea TV. Presubliniere Klaus Claus Iohannis a transmis vineri, ministrului Justiției cererea de urmărire penală fac de Ion Iescu, petre roman subliniere Igelu Voican Voiculescu în dosarul revoluției din 1989. Presubliniere dintele României, domnul Claus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie AC, ministrului justiciei cererea de urmărire penal, fac de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre sublinierei de domnul Voiculescu Gelu, Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal numărul. slash pe 2014 al parchetului de pe lângă alta curte de casacie sublinierei. justicie secția parchetelor militare, sub aspectul sevârstii gluierăirii de ce treace subliniere tia contra umanicii, prevăzut de articolul. 439 alin. 1, Lit.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 2. Teza întâi din Constituția României, republicat, ale articolului 12. Sublimierei articolul 18 din Legea numărul 115 pe 1999, precum sublimierei acelor recinufe prin deciziile Curcii Constituționale numărul 93 pe 1999, numărul 665 pe 2007, în numărul 270 pe 2008, anuncat administrația prezidențială. Totodată. Parchetul de pe lângă în alta curte de casacie sublinierea Justicie a fost în subliniere tincat cu privire la formularea acestei cereri. Procurorul General Augustin Lazre a transmis în 2 aprilie pre pre Claus Iohannis o solicitare pentru întruvin care a începerii urmăririi penale pentru infracțiuni contra umanitici a fostului pre-subliniere Ioniliescu, a fostului premier Petre Roman sublinierei a fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu, în dosarul Revoluției. Postul premier Petre Roman a declarat atunci ce această cererele revolt sub i-a negat orice implicare în dosarul revoluției, afirmând ce, de fapt, el a fost cinta focurilor de armă.